من روائع الكلمات جاء رجلا إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له يا إمام ما سر زهدك في الدنيا فقال له الإمام في أربع علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي وعلمت أن عملي لا يقوم به أحد غيري، فأسرعت به وحدي. وعلمت أن الله مطلعاً علي، فخشيت أن يراني على معصيته. وعلمت أن الموت ينتظرني، فأعددت الزاد للقائه. ويقول الإمام إنما الدنيا ثلاثة أيام، الأمس وقد انقضى، وغداً لعلك لا تدرك، واليوم هو يومك فعمل فيه. روي يعني عن الإمام الحسن البصري أنه قال ثلاث يعرفن بثلاث الشجرة من ثمارها، والصديق عند الشدة، والكريم عند الحاجة. سئل الإمام الحسن البصري رحمه الله من أشقى الناس فقال الإمام أشقى الناس بماله البخيل يشقى بجمعه في الدنيا ويحاسب على منعه في الآخرة ويعيش عيشة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء قال الإمام الحسن البصري رحمه الله ثلاث لا غيبة فيهم الفاسق المعلن بفسقه أن يذكر ذلك منه وصاحب البدعة أن يذكر ببدعته والإمام الجائر أن يذكر بجوره وقال الإمام ذات يوم واعظا للناس من عرف ربه أحبه ومن أبصر الدنيا زهد فيها والمؤمن لا يلهو حتى يغفل وإذا تفكر حزن وجاء رجلا إلى الإمام وقال له يا إمام عزني فقال له الإمام يا ابن آدم لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيته أن لما نفعتك طاعتهم ان المؤمن في الدنيا اسيرا روي عن الامام الحسن البصري انه قال اربع من كنا فيه عصمه الله من الشيطان وعافاه من النيران من ملك نفسه عند الرهبه ومن ملك نفسه عند الرغبه ومن ملك نفسه عند الحده والشهوه